Ah, ana kwa na kumapombe Huyu ni mimi wako kwetu. Ni mmeona kidevu. Ulimuongo moko tawu kulea bali wamekuwa kwilu. Alimtoa mzigo. Je ata siben ningirani. Sikia bro, amaisha na unki ulo mpaka kulewa hivi. Acha. Hapo umekojoa umi wako. Wacha sana tu yatwe bigani usimpige mke wako usilize ndio Ao. Honi sunifu nzuri ni mimi wako. Mimi kaka. Ah, kile kalesa naji nimeshatoka sasa eh hata ukufika kalesa malewa arudia unanipiga kalesa ninipiga nimeshatoka sasa sauleni mimi na mabua kwa ni kingeni basi matata kutokea azami ana msikio ni maisha ndio kani kwani kesho ni kuomba mpeni pipa na fombe unasema ndio ile tamaa na chiti kwenda kazini sikivu mnafanya na mimi ni angalia kuna mambo na usalimu na kile ndio la leche llego una chat paso uno me como ahí vi estoy en la estoy en la zona zona anular toda anular mi funda de chica güey lulu no no pues ni ni to casi tapitio estoy the mouse wape siliza alikuwa na uchafu akuna uchafu akuma juju ndio na kuna akuna siliza abula tu leo wao usababiri kikamba ha basi basi basi natenda. Yale bro, kuna ntukana. Mimi ntukana. Yale mimi temzuri anakupenda unakunywa pombe pombe hata hela chakula wewe wewe gani tunafanya maskilia. Nina dawa mchwa itashinda lakini sio mkumbana kama huyu. Maskilia. Hivi majirani kidogo ni ugomvi wao ni ninyi na Wewe wewe wostu na Kimuri. Wostu na Kimuri wewe. Unamla nini unanyua nini? number 1 number 2 Todo video leza. Skileza, wanaume. wanaume. Apigwa unakula. Unaondoka tena. Undo mwanaume. Mbona? Tunatengana kampu tu alikuwa nyake. ndio kutoka mke kila siku na kasi kulaku tusumbua majirani hapa epo wanako ilipo chaniko tazani mtoto umejikojolea ni mtu mzima unajielewa atas yanyano ero sika ange numisweo mwa nyakereza nande wasi masikia mpumbo ujibu swali wewe nene anaonekana wewe anaonekana wewe ondoka nami namba ndagana mke wako kama a a sasa yame wewe mpeli mke wako ungeona mpenda mke wako ungevijani ungemtuzoni sio siyo wewe sio vijani bora bora ba na kwangu sasa kweno nyifanya mjengo na Ni nini dogo? Ngoi mbona wewe unanapoteza? Sasa <laughs> hivi una kusimama. Sana, nakosea sana. Bah, yani wewe? Hivi leo hii, nilikuwa nakata kweli mimi nilikuwa na kufuta nitakweli nilikuwa niteka ni kidogo. Sema mambo ni sasa hutemelea na kutelewa. Ni yeye. Nya, kizi hapo ni mambo usaini tu. So, mambo mada hiyo. Mimi nimebona ni sibaya. Ko unaona vizuri sibaya dogo sana. Sasa yike ndioa baada ya kugana bila. <laughs> Achana, sainiwe majukumu huyo hayawezi bora pa nikilingo acha usaidio majukumu huwezi kulea mtoto unamtesa mke unamnyanyasa unaacha kumbe uache subiri kwanza kapoja afundisha mwana moja ukakukalea mtoto wako sababu Subiriki unaenda kabisa natakiwa ni kuambie sio sababu tu ni mwanamke unaenda kuangia ili ukile ukiona bomba unalipumbuka unaona si mtocha kwa sababu mimi siko kasi sana au <laughs> mwe mbale unaacha 10 bro naacha una mpela <laughs> mke wako napenda kama bomba sasa na una mpela mke wako Anampenda kama pombe na pombe na. Mimi ndo mshenga tatwa. Pombe na kuari. Sana mwendo mdoeisha. Dada, kujeni mnikuache. Unimiwako. Unampenda? Anakupenda pia ataacha pombe. Bila <laughs> kiendelea. Supoke kama ameshaingia damu. Je? Atanipiga uso au <laughs> nuka ataendelea kunipiga? Mimi sitaki. Mimi sitaki. Utalipiga. Ukoni shantana. Wewe kijicho la zungaje? Dada na nota mama. Akupigima baba nani ingia ndani akupigi tushampa somo huyo. Ikia nda lile ndoa yako. Unasikia baba? Wewe jirani, na neno moja tu la mwisho kwako. Mwanaume ataivunja ndoa yake kwa mikono yake mwenyewe. Umeshikia? Unyamali msinifu hata unafanywa mbinguni umeelewa ukiona tu ke pale olewa uko mimi Pole wangu mtu na kuvalia kijeo? kunaona dim linzi hapo ni mlinzi oh sana <Somewhere>. na nenda kwa si tena wala <laughs> <laughs> Hello dad. Never